تمام بصوا اهم من الشغل ضبط الشغل ها استنوني لحظه بس في قد كده اهلا بكم في حلقه جديده هنتكلم النهارده عن تثبيت الشغل خليكم معايا كنا اتكلمنا قبل كده عن البلاننج وعن اهميته الكبيره في الكنترول سيستم طب يعني ايه بلان ببساطه كده كلمه خطه او بلان هي اني بحط خطوات محدده اقدر انفذ بيها المشروع بتاعي وتحديدا مشروع الكلاسيك كنترول علشان اقدر اعمل بلان للمشروع بتاعي اول خطوه معايا هي ايه ايدنتيفاي بروبلم او ان انت تعرف المشكله اللي معاك عايزك تعتبر المشروع كانه مشكله معينه وانت عايز تحلها طيب في الخطوة دي احنا بنمسك المكنه او المشروع او النظام بتاعنا ونبدأ ندرسه كويس جدا ونبدأ نحدد ايه المطلوب بالتفصيل وعادة ده بيتم عن طريق ان احنا بنروح نعمل معاينة للمكنا او للنظام بتاعنا ده في الموقع وفي بعض الاحيان ممكن يحصل عن طريق ان حد بيشرح لك سواء الحد ده كان العميل نفسه او كان مهندس معاك في الشركة عنده خبرة التطبيق او خبرة الابليكيشن اللي كنا تكلمنا عنها قبل كده اللي لازم نعمله في الخطوه دي هو اننا نفهم كل شيء عن المكنه علشان ننقل لتاني مرحله وهي مرحله الديزاين او التصميم بتاع النظام بتاعي عايز اعمل ديزاين للكنترول سيستم الخطوه دي اسمها ايه اسمها ديزاين سوليوشن فور ذا بروبلم والخطوة دي بالنسبة لنا هي الخطوة الاهم في المشروع كله وكل ما هاخد وقت في تحسين الديزاين بتاعي ده كل ما هيقلل معايا الوقت اللي هاخده في تنفيذ الحل وكل ما هتقل معايا الاخطاء اللي ممكن تحصل بعد كده طيب احنا بنعمل ايه في المرحلة دي انا عن نفسي من هواه العمل المنظم علشان كده مع الشغل صممت بعض النماذج على الـ برنامج الاكسل وطورتها مع الوقت علشان تنفع تدخل معايا في اي مشروع واللي انا هشاركه معاكم النهارده هو اخر صوره من النماذج اللي انا بستخدمها في شغل في شغل المشاريع بتاعه الكلاسيك كنترول خلينا نشتغل على مشروع كده أولا إحنا هنحدد مشكلة بسيطة كمثال يعني وهي إن أنا عاوز أعمل ستارت ستوب لموتور واحد باستخدام بوش بوتون أخضر وبوش بوتون أحمر تعالوا نفتح برنامج الإكسل ونبدأ نعمل كرييت للنماذج بتاعتنا دي دي كده النماذج اللي إحنا هنشتغل عليها في المشروع ده إحنا قولنا إن إحنا محتاجين موتور واحد الموتور ده المواصفات بتاعته هو سبعة كيلو ستار كونكتد في تفاصيل تانية برضه بس هنتعرف عليها واحد واحدة تمام اللوكيشن بتاعه ده موجود فين في الباكجينج ماشين أو في ماكينة التعبئة بتاعتي دي والمصنع بتاعه شركة سي دبليو وهو الفانكشن بتاعه في السيستم هو فيدر الكوانتيتي واحد البرايس خمس آلاف بتنضرب في الواحد دي تديني التوتال برايس يبقى ده كده اللود الوحيد اللي معانا في السيستم تاني نموذج معانا أو تاني تيبل معانا اللي هو الديفايس ليست في المشروع اللي معانا احنا قلنا ايه احنا قلنا عايزين نعمل دايرة ستارت ستوب باستخدام بست بوش بتون ستارت اللي هو الجرين وبوش بتون آه ستوب اللي هو الاحمر او النورمالي كلوزد فلو بصينا هنا احنا عندنا ستارت بوش بتون ده كده اللي بيعمل ستارت للسيستم ده التايب بتاعه كنترول سيستم لو ركزنا في خانة التايب دي هنلاقي في كنترول سيركت وفي باور سيركت وفي هايبرد الفرق بينهم ايه؟ أي حاجة كنترول سيركت يبقى هتبقى موجودة في الكنترول سيركت بس تمام باور سيركت هكذا هتكون موجودة في الباور سيركت بس لو حاجة هايبرد يبقى هتشترك ما بين الدايرتين زي الكونتاكتور مثلا أنا أنا عندي الكنت... الكنتاكتور اللي هيستارت وهيستوب الموتور بتاعي ده موجود منه الكويل في الكنترول وموجود منه المين <hesitation> المين تيرمينالز بتاعته موجودة في الباور سيركت وهكذا الاوفرلود بتاعنا او الثيرمال اوفرلود بتاعنا ده هايبريد برضه ليه لان موجود منه النقطه المقفوله موجوده فين في الكنترول سيركت والمين المينتر المين تيرمنالز بتوعه موجودين في الباور سيركت ادي الجدول الكامل بتاعنا اللي احنا هنشتغل بناء عليه خلينا نروح نرسم الدايره دي ونعمل لها سيميوليشن اعمل على لايك قول له الله ينور ما تقال وفي ما كده متقدرني انما بتعمل تقرا ومتعملش حاجه تبحلق وتبرق بس بالكومنت تمام دي كده دايره الباور اللي بتغذي الموتور اللي معانا ده لو بصينا هنلاقي ان احنا عندنا السيركت بريكر علشان الشورت سيركت عشان البروتكشن بعد كده هنلاقي الكونتاكتور ومعه الاوفرلود وبعد كده الموتور تمام لو بصينا هنلاقي ان ده البريكر وده السمبل بتاعه وهكذا ده كده الكونتاكتور وده كده الاوفرلود وده كده رمز الموتور طيب خلينا كده نرسم دايره الكنترول اللي هتعمل ستارت ستوب للموتور ده احنا هنا شغالين على المكتبه اللي هي الكتروتكنيكال اي اي سي ستاندرد دي نحط الاول اللاين والنيوترال بتوعنا بعد كده نروح على كنترول ومن كنترول هنروح على سويتشز لو بصينا هنا هنلاقي هنلاقي تحت السويتشز اللي موجوده فاحنا عاوزين بوش بوتون بوش بوتون ده بيقول لي ايه بيقول لي اوتوماتيك ريتيرن تمام ده اللي انا عايزه ده كده هيعمل ستارت تمام وده كده البوش بوتون اللي هيعمل ستوب بعد كده هنجيب كويل للكونتاكتور ده كده الكي اف 1 نجيب كونتاكتور كويل ده نزل معايا ان هو الكي اف تو زي ما احنا شايفين كده فهنروح نربط الكي اف 1 ده بي ضغطنا عليه من اه من بيلدر دي بنقول له ان انت لأ انت دول تبع الكي اف اتنين تمام مزبوط كده هنوصل اللاين وهنوصل النيوترال عايزين نعمل لاتش تمام؟ عن طريق نقطة نورمالي اوبن يبقى هناخد من الكيف تو ده نروح من قيمة بلدر ونعمل نيو جروب وناخد نورمالي اوبن كونتاكت تمام؟ كده عملنا اللاتش بتاعنا كده ناقص ايه ناقص النقطة المقفولة بتاعت الاوفرلود ده يبقى نروح عليه دبل كليك من بلدر اد نيو جروب كونتاكت نورمالي كلوز تمام يبقى انا كده خدت من الاوفرلود وخدت الستوب بتاعي والستارت وعملت لاتش فضل كده لمبتين بيان واحدة حمراء وواحدة خضراء من هنا من سيجنالينج ديفايسز هنا ونجيب ادي الأولى نخليها خضراء والتانية حمراء تمام طيب النقطة الخضراء دي هتنور معايا لو الكونتاكتور ده لقط او في في بعض الناس بيقول لك الكونتاكتور شد او الريلي شد علشان لو سمعت الكلمه دي تبقى عارفه لو سمعت كونتاكتور لقط او الكونتاكتور شد معاك او الكونتاكتور انرجايزد او الكونتاكتور وصل له كهربا كل ده معناه ان في كهربا وصلت على الاي 1 والاي 2 فنروح نزود نقطه نورمالي اوبن اوكسيلاري وكمان نقطه نورمالي كلوزد وهناخد النقطه Normally Closed مع اللمبه الحمراء النورمالي اوبند مع اللمبه الخضراء ممكن نضيف كمان لمبه هنا مع الاوفرلود تكون مثلا لمبه صفراء نروح على الاوفرلود ونعمل نقطه مفتوحه طيب فاضل ايه تاني فاضل قطع الاحادي اللي نفصل بيه ونشغل بيه دائرة الكنترول بتاعته نجيبه من كنترول برضو بروتيكشن هنا ممكن نستخدم برضو الفيوز ادي سيركت بريكر وان بول تمام كليك يمين كده ترانسفورميشن روتات رايت لما تحب تدخل المكون على طول كده بتضغط شيفت وتسحب بيبدا يتوصل معاك في النص طيب خلينا نجرب الدايره دي كده ادي آه الكهرباء واصله هنا لحد السيركت بريكر كده عدت لحد الكونتاكتور هنا طيب نشغل كده اول حاجه نورت معايا اللمبه الحمراء معناها كده ان الموتور مش شغال تمام الموتور ده كده عليه لود نخليه خمسة نيوتن متر نبدأ نقوله ستارت بدأ الموتور يلف معايا في الاتجاه الشمال ده طيب لو جينا ان احنا نزود اللود عليه لما زودنا اللود ايه اللي حصل الثيرمال اوفرلود حسب الحراره وقام جاي فاصل النقطه دي ومشغل النقطه وبنان عليه اللمبه الصفراء دي تمام نجرب تاني ستارت اشتغل نقطه اللاتش تمام لو بصينا هنا اللمبه الخضراء من منوره تمام طب لو عملنا ستوب الموتور بيقف تمام يبقى احنا كده جربنا الدايره وتاكدنا ان هي شغاله كستارت وكستوب وايه وكاوفرلود بالله عليكم بالله عليكم اعملوا لي سبسكرايب ولايك وقبل ما تخرجوا من الفيديو قولوا سبحان الله باي